قصيدة أسرعة الأحلام للشاعرة دكتورة أمانة نعم إليك أكتب كلماتي إليك أكتب كلماتي يا من عشقت فيك حياتي إليك أكتب كلماتي يا من عشقت فيك حياتي وأصبت لك أجمل أبياتي إليك أكتب كلماتي يا من عشقت فيك حياتي وأصبت لك أجمل أبياتي وجد إليك بأجمل النغمات وجد إليك بأجمل النغمات وأعزف لك على منوال الهوى ألحان تحكي لك حكاياتي وأعزف لك على منوال الهوى ألحان تحكي لك حكاياتي سجلت في كل الأساطير والسجلات فكنت أعظم ، فكانت أعظم قصة من عنتر وعبلة وقيس وليلى في الغرام ، سجلت في كل الأساطير والسجلات فكانت أعظم من قصة عنتر وعبلة وقيس في الغرام وأعزف لك على منوال الهواء الحال تحكي لك حكاياتي سجلت في كل الأساطير والسجلات فكانت أعظم من قصتي عنتر وعدلة وقيس وليلة الغرام. حبيبي في أوراقي أسجل لك لوعتي وتسكب على الأهداب فرحة دمعتي حبيبي في, الأ... في أوراق أسجل لك لوعتي وتسكب على الأهداب فرحاً دمعتي وترنو إليك روحي باشتياق وترنو إليك روحي باشتياق وترنو إليك روحي باشتياق ويشدني الحنين إليك كالبوك وتبحر اليك مراكب لهفتي ويشدني الحنين اليك ماء كالبركان وتبحر اليك مراكب لهفتي تسلقت اوراق اشواقي على اغصان نبتت من هواك وسافرت مسافات ومسافات سلّقت أوراق أشواقي على أغصان نبتت من هواك ، وسافرت لمسافات ومسافات ، وحلّت وحليت بديار ارتويت من بحر الهيام ، وحليت بديار وارتويت من بحر الهيام على محراب الهوى يعلو اسمك ويرتسم الجمال من وسطك على محراب الهوى يعلو اسمك ويرتسم الجمال من وصفك. هنا. هنا حبيبي تعال هنا حبيبي تعال نعانق الشمس والنجوم ونلامس القمر والكواتب ونسابق السحب في الانتراق هنا حبيبي تعال نعانق الشمس والنجوم ونلامس القمر والكواتب ونسابق السحب في الانتراق ونزرع على أرصفة الحرمان ألف بسمة وبسمة موزعة على الشفاة. ونزرع على أرصفة الحرمان ألف بسمة وبسمة موزعة على شو... على الشفاء ونسكن على شواطئ الكذب أمواج الوفاء وتيارات من السفك هنا هنا انفجر كأس النوى من نار الجوى هنا هنا انفجر كأس النوا من نار الجوى هنا على شاطئ اللقاء يسكن الحب والوئام فوق أشرعة الأحلام هنا هنا انفجر كأس النوا من نار الجوى هنا على شاطئ اللقاء يسكن الحب والوئام فوق أشرعة الأحلام و تحيات الدكتور أنان عروبي